افتحوا الببان الاضعف بحضوره والبشاره بالولد طيب البال مرحبا يا شرب الولد طيب الفالي مرحبا يا ضيف غالي سطع نوره يوم جيت ومزنا الافراح همالي جيت للدنيا وعطاك البدر دوره بطيه والنور يا ضيفنا الغالي يا تركي اهلا ويا حياها هالصوره جيتك العيد فالساعد والفالي والله اني قلوبنا فيك مسرورة يا تركي بموالي يهبك الحر عبد الله وبحضوره وصعيبه هنا الحامل إن شاء جدك اللي تاخذ الناس في شوره ابو عبد العزيز مقيم مدهالي جدك اللي دار بالعز معموره ابو عبد الله بن ربع منزل عالي بيني ولم جاد مشهوره يا جدتكم عبد الله لطيف مثالي سيرة العمات كالوارد وعقورة طيبة الخلات مضرب للامثالي والختام القافي غنيت لك بحورة يا تركي الله يحميك يا الغالي افتحوا البيباني للضيف بحضورة والبشاره يا تركي اهلا ويا حيا هالصوره جيتك العيد في الساعة المال والله اني قلوبنا فيك مسرورة يا تركي وفيك اغني بموالي لهبوك الحر عبد الله وبحفورة فالصعب هنا والحمل ان شاء اللي تاخذ الناس في شورة لين يا اهلاه والامجاد مشهوره يا هلا الطلات من اول وتالي والعمام رجالي العز مذكوره والخوانه لطن هو والافعالي امك ياسمين في كل يوم مسروره الاصيله بنت شجعان وابقالي جدتكم عبد العزيز هي مشهوره الختام القافيه غنتلك بحوره يا تركي الله يحميك يا الغالي مواليد ملتح تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم